अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तान की अकड़ खत्म हो गई है पाकिस्तान ने दोबारा भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने का फैसला लिया है शहबाज शरीफ कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है पाकिस्तान ने कमर जमा को भारत के साथ व्यापारिक मंत्री नियुक्त किया है آپ کو بتا دیں کہ کشمیر سے انچےد تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد عمران خان نے بھارت کے ساتھ وک رشتے توڑ لیے تھے اور کہا تھا کہ جموں کشمیر میں جب تک پانچ اگست دو ہزار انیس سے پہلے کی رتھی قائم نہیں ہوتی تب تک وہ بھارت کے ساتھ وک رشتے کی شروعات نہیں کر سکتے لیکن اب پاکستان کو جکنا پڑا ہے اور بھارت کے ساتھ وک رشتے بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سہیگی منیش شکلا چکے ہیں منیش پاکستان کے اس قدم کو کیسے دیکھا جائے سکارمک پہل کی جا سکتی ہے اور بھارت کی اور سے اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے دیکھیے چندن بھارت دیکھا جائے تو پاکستان کی اسٹینڈ میں کافی بڑا بدلاؤ ہے کیونکہ عمران خان سرکار نے تین سو ستر کے بعد سارے سبن توڑ لیے تھے بھارت کے ساتھ لیکن جب شاہباز شریف پردھان منتری بنے تو پرائم منسٹر نریندر مودی کو بدائی دی تھی اور دونوں طرف سے ایک کمیکیشن ہوا تھا تو یہ انڈکیشن لگنے لگا تھا کہ شاید جو عمران خان کیونکہ عمران خان نے پرسنل اٹیک کیے تھے کئی بار پرائم منسٹر مودی پر لیکن شہباز شریف جو کہ میچیور لیڈر ہیں انہوں نے گنجائش رکھی کہ فیوچر میں ریلیشن بن جائے دوسری بڑی بات اگر دیکھیں تو پاکستان کی اکونمی اس وقت بہت خراب ہے اور ان کے یہاں کئی سامان جو ہے کافی کاسٹلی ہو گئے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اگر وہ ٹریڈ ریلیشن بنائیں گے تو ان کی اکنامی کے لیے بہتر ہوگا اور اکثر کئی بار ڈیڈلگ توڑنے کے لیے ایسے جو مایم ہے چاہے کلچرل یا ٹریڈ ریلیشن وہ ایک آگے کا راستہ طے کرتے ہیں کہ ریلیشن سے نارمل ہو جائیں بہت